У водному світі ми всі згуртувалися цей час. Всі ми волонтери, і кожен працює для вас за мир, перемогу, за світло, за вільну країну, Одесу, Донбас, Миколаїв за всю Україну працюємо щодня, наближаючи день перемоги. Привозимо вам рибку смачненьку і допомогу до кожного з вас, до солдатів, наш спритний водій. Привозить вам світло турботи і світло надій.